όταν εκφράζω την άποψη ότι πρόσφατες εκδηλώσεις συνδύασαν περηφάνεια με σεμνότητα, την εθνική ισχύ με τον πολιτισμό και την αυτοπεποίθηση με την εξοστρέφεια. Πάνω απ' όλα, όμως, εξέπεψαν μία ενότητα που πιστεύω ότι διαπέρασε ολόκληρη την κοινωνία μας. Γι' αυτό και ευτυχώς δεν ενοχλησαν παρά μόνο λιγοστούς λιγωστούς αλλεργικούς με τη Σημαία, με την Πατρίδα, με την Πρόοδο, φυλακισμένου στην κομματική τους κατάθλιψη. Την Εθνική Ανάταση που νιώσαμε όλοι την 25η Μαρτίου, πλαισιώνει η Εθνική Ανάταξη με καθοριστικό βήμα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά όλα τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, πραγματικά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη χώρα. Γιατί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι η γέφυρα προς την μετά-Covid εποχή αλλά και προς την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ο Θοδωρήστος Κυλακάκης έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει αναλυτικά, στη συνέχεια, ε, τους βασικού άξονες του σχεδίου. Εγώ θα πω μόνο ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, εφόσον υλοποιηθεί όπως το σχεδιάζουμε, έχει την δυνατότητα να προσθέσει ακόμα 7 μονάδες στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ορίζοντα εξαετίας, πέρα και πάνω από την φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργήσει πρόσθετες 200.000 θέσεις εργασίας. Οι δράσεις οι οποίες αποτυπώνονται στο σχέδιο για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο αγγίζουν τις 160. Είναι δράσεις που αφορούν έργα, αφορούν επενδύσεις, αφορούν μεταρρυθμίσεις, απλώνονται σε πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, απλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, αφορούν όλους τους Έλληνε πολίτες. Είναι ένα γιγαντίο πρόγραμμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. 32 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξασφαλισμένοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, 19 δισεκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και το υπόλοιπο ποσό σε δανεισμό, προσθέτοντας τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα, σε ίδια κεφάλαια και σε δανεισμό, ε, εκτιμούμε ότι μπορούν να κινητοποιηθούν συνολική επόρη ε, ύψους 57 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει τέσσερις κύριους πυλώνες, την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την αύξηση της ε, απασχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία και την εκτείναξη των επενδύσεων. Θέλω να θυμίσω ότι έχει Προηγηθεί ε, η κατάθεση του προσχεδίου του Εθνικού Σχεδίου ε, Ανάκαμψης τον περασμένο ε, Νοέμβριο, ε, η δημόσια διαβούλευση των στρατηγικών του κατευθύνσεων και έχουν γίνει σχεδόν 80 συσκέψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το προσχέδιο έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικά κολακευτικά σχέδι, ε, σχόλια από ε, τους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς και ε, η χώρα μας θα είναι μία από τις πρώτες που θα υποβάλει το τελικό της σχέδιο πριν τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος Απριλίου ε, ώστε να μπορούμε να επιταχύνουμε και την ε, έλευση των ε, σχετικών πόρων. Ε, στόχος ε, είναι να έχουμε τις ε, πρώτες εκταμιεύσεις πριν το τέλος του καλοκαιριού και μετά την έγκριση από το ε, Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρόγραμμα θα συζητηθεί στη Βουλή και, στη συνέχεια, θα υποβληθεί στην τελική του μορφή στις Βρυξέλλες. Είναι μία μοναδική ευκαιρία να αλλάξουμε ριζικά το ίδιο το υπόδειγμα της ελληνικής οικονομίας. Να το οδηγήσουμε προς ένα πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό μοντέλο, με ένα αποτελεσματικότερο και ψηφιοποιημένο κράτος, με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό προς την Ανάπτυξη, με πολλά μεγάλα έργα, αλλά και ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικής προστασίας. Ο κεντρικός κορμό του σχεδίου μας είναι η δημιουργία μόνιμων και ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, μέσα από πάρα πολύ σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Με δύο προϋποθέσεις. Όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρου του Ταμείου θα πρέπει να επενδύει ταυτόχρονα και δικά του χρήματα. Και όλα τα σχέδια θα πρέπει να είναι όριμα προς εκτέλεση. Όπως δηλώνει και το όνομά του, το σχέδιο αυτό υπηρετεί την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας με επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην απασχόληση, στην πολιτική προστασία, αλλά, όπως, έχω, όπως έχουμε ξαναπεί, και στην ψηφιακή εξυπηρέτηση. Και βέβαια, Ανδεκτικότητα έχει να κάνει και με την προσαρμογή στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Εξού και παραπάνω από το 1 τρίτο των πόρων του σχεδίου θα διοικητευθούν σε δράσεις που αφορούν τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό. Ενδεικτικά ε, αναφέρω προγράμματα ε, όπως το εξοικονομικό αυτόν εμβληματικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, μια σημαντικότητα τη χωροταξική μεταρρύθμιση σε όλη την επικράτεια, στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες, αποτελεσματική προστασία της βιοπικιλότητας. Με άλλα λόγια, όλα αυτά αφορούν μια νέα καθημερινότητα για όλους τους πολίτες, γιατί ακριβώς οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθεια. προσπάθειας. Θέλω να τονίσω πως ο σχεδιασμός αυτού του άλματο είναι μόνο η αρχή, είναι το πρώτο χιλιόμετρο ενός μαραθωνίου, το νήμα του οποίου θα κοπεί μόνο όταν έχουν απορροφηθεί ε, όλοι ε, οι πόροι ε, το αργότερο μέχρι το 2026. Ε, είναι ένα στοίχημα που θα κάνει καλύτερη τη ζωή της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα, και γι' αυτό και θα το κερδίσουμε. Ε, από την ε, πλούσια ημερής ειδέταξη του Υπουργού Συμβουλίου, επιτρέψτε μόνο πολύ γρήγορα να ξεχωρίσω ένα θέμα ακόμα, ε, το οποίο ε, θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη Συμβολική αξία και πιστεύω ότι με έναν ε, τρόπο ενώνεται και με τους εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έναρξη τη Ελληνική Επανάσταση. Αναφέρομαι στην αποκατάσταση και στην αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματο Τατοίου, για το οποίο θα μα μιλήσει η ε, Υπουργό Πολιτισμού. Ε, είναι ένα έργο πολιτισμού, ε, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένα σημαντικότατο έργο ε, πράσινη ανάπτυξη, ε, που και αυτό από σχέδιο ε, γίνεται πράξη. Θα δώσει μια σημαντικότατη ποιοτική διέξοδο ψυχαγωγίας, πολιτισμού σε όλους τους πολίτες του λεκανοπεδίου Και πράγματι, επιτρέψτε μου να πω ότι έχοντας ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό, αποτελούσε ντροπή για την ελληνική πολιτεία το γεγονός ότι αυτός ο θαυμάσιος χώρος είχε περιέλθει στη δραματική κατάσταση στην οποία τον παραλάβαμε.